Mitä täällä syntyy? En kyllä tosiaan tiedä itse. Tämä on vähän tämmöinen, tämmöinen tässä Niin, mitä Maker-kulttuuri on? Tota, Yhdistä tekemistä, yhdistöoppetteluun, yhdistrakenteluun. Kaiken kiinnostavan äärelle kiinnostava usein on meidän mielestämme teknologiaa ja luomista. Ja mahdollisesti opetetaan muita, näytetään mitä on saatu aikaiseksi ja jaetaan sitä osaamista, hiljallista tietoa. Ja sitten toinen on se, että käytetään aika ennakkoluulottomasti uusia teknologioita. Jos sä oot kiinnostunut ja utelias, miten asiat toimii, miten sä voit vaikuttaa niihin, ja miten sä voit muokata ää, asioita itsellesi tai, tai sun lähe, läheisille sopivaksi, niin sit sä oot mahdollisesti kiinnostunut maker Mikrotominen opettaa oikeastaan ihan samoja asioita kuin mikä tahansa muukin elämän ala, josta sä oot tosi kiinnostunut ja innostunut ja uppoudut. Sä pystyt keskittymään johonkin asiaan tosi paljon, oppimaan uusia taitoja, saamaan semmoista tuttavaa piiriä, ketkä on kiinnostuneet samoista asioista, luo sulle itsellesi itsevarmuutta opetella uusia asioita ja jotenkin sisältöä elämään. Mutta ennen kaikkea siis rohkeutta, rohkeutta tarttua työkaluihin, rohkeutta tehdä maailmasta parempi paikka. Miten mä sanoa lopuksi? Toi... kokekaa rohkeasti, tuukaa tekemään ja kädet kyllä kertoo. Tekemällä oppi ei, ei, ei oikein muuta sanottavaa.